Cetelin Predoiu rupe tecerea în privința celebrei scrisori de la Comisia Europeană. de ce nu sublinieră tia Traian Besescu de ea, ce au cerut, de fapt, oficialii europeni? Fostul ministru al justiciei, Cetelin Predoiu, rupe tecerea. Actualul liberal a vorbit despre celebra scrisoare a Comisiei Europene care s-a interesat, în 2012, de mai multe dosare de mare corupție. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Cintacu, Predoiu a spus de ce Traian Besescu nu sublinieră tia nimic despre această scrisoare, dar sublinieră-i ce dorea, de fapt. Comisia Corespondent ca despre MCV nu era de nivelul presubliniere lui României. Strict legat de corespondent nu este una care se dep sublinierea scrangul de ministru. Toată documentația e la Ministerul Justiciei, la Înalta Curte, la parchete. Erau informații cerute în privința stadiului dosarelor. Nu era vorba despre vreo influență la adresa judecătorilor. Nu era vizat fondul dosarelor. Cred ce s-au cerut informații despre acele dosare pentru ce s-a trenat foarte mult oferirea unei soluții, a dezvăluit predoiu.